Noget af det, jeg tror er rigtig vigtigt at få i tale i forbindelse med kommunalvalget, det er at skabe mere sammenhængende sundhed. Det er et problem helt generelt i samfundet, men der hvor måske det kommunale kommer ind, det er at det er kommunerne, der har den tætte kontakt til borgeren. Så vi skal måske i virkeligheden have styrket området sammenhængende sundhed, måske ved at indsætte eller få sat nogen med høj sundhedsfaglig kompetence ud i kommunerne, så de kan balancere det op mod regionerne, de samarbejder med. Måske i virkeligheden at specialisere det område i de kommuner, der kan se det største potentiale i det.